Питання наступне Яку товщину імітації бруса порадити використовувати використовувати на фасаді тут я Ну таке питання трохи не до мене чому тому що ну дивиться сучасне будівництво ми використовуємо те що є на ринку тобто ми приходимо дивимось виробників а виробник каже в мене є імітація брусу да товщиною 14 мм, 16 мм, все купуйте ну то я вам скажу так чому різна товщина тому що е, краще коли товщина більше але воно дорожче тому е, по правилах маркетингу треба щоб у пропозиції було 3 3 Перша, найдешевша, для, для тих, хто будує будинок не для себе, а для того, щоб зекономити. Їх більшість. Тобто їх на ринку десь так відсотків 70. Ось. Е, третя, пропозиція. третя пропозиція. Друга пропозиція, е, вона середня для тих, хто хоче якість, але рахує гроші, ось, но не готовий будувати дешево. От їх відсотків 20 десь, не більше. І третя пропозиція, якісь зовсім дикі гроші, наприклад, не імітація бруса, а натуральний брус зі зразами від Сваровських. Ну їх взагалі-то там мало, декілька відсотків, так? Ну і ті що там остались, то ті просто голову морочать людям дає все <ріст> ось тому три пропозиції приходите дивитись яка є товщина пам'ятаєте що чим товше тим краще заглядайте свій гаманець і він вам дає підсказку друга от і купуєте по своєму гаманцю